مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، اليوم كنتواجدوا في السوق مدينة بين السمارة الأقاليم الصحراوية، تحياتي لكم جميعا. صورنا لكم السوق، غنشاركوا معكم الأثمنة ديال السوق، آه. غادي يكون الفيديو إن شاء الله، أنتم غتشوفوا الفيديو، تتبعوا الفيديو في الأخير. تحياتي لكم جميعا، تحياتي للناس اللي مشتاركين معنا، والناس اللي أول مرة زاروا القناة، تحياتي لكم جميعا. وكنشكركم جميعا، الشكر لكم أنتم من الأفضل المشاهدين الأعزاء. ما يمكملوا الفيديو حتى الأخير شحب أو... السوق مدينة صمار اليوم شاركوناكم الاثمنه من السه لخير الله زيد خلوك خاصك، زيد انا هنايا، خلوك خاصك، تا شريتي 50000 ريال. نعجب 50000، والدة ياك؟ والدة، مزيانة، نشوفوها في السوق إن شاء الله. سير. باش شيء خاصك؟ ديالنا جا اللي شريتي معنا داك السيده هي هذه هذه والده خروف والده خروفه زوينة, زوينه الله يسخر اه لا لا زوينه تبارك الله اش دايره في السنه محمد رباعيه رباعيه بارك الله يا رب اه بنيه ترا زوينه تبارك الله الله يستر لك يا سيد. <تصفيق> <حبيب>. ####لايسك ها? لا <سؤال> يعني سي الحبيب كيداير كيداير بخير مشا الخير تلاتين ألف ريال سي يوسف بخير الله خويا يوسف... بخير الخير ها؟ كين ها كين كاين الخروف كاين الحولي اللي البارح داخل تما اه اه والله يا وليدي اللي تلينا ها لا طوك الله يسخرها اش والد هاد خروفه مزيانه دير الشباب الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك الله الله يا وليدي والبيع البيع الحبيب البيع البيع البيع خويه بغيت ستة وعشرين الله يسترني الله الله بعتي اخويا الله الشباب مشكل كل مستوى تلاتيننا. أبزاب زافن. علبي وشافك. لسه الله. أربعة لا ناربعة وسريع ناس بباربعة ولا. كاين شي سلعة. لا. الله يسخر الرجال الحبيب الله يعزك الله يعزك الشريف. ترعمتي الشريف. الله يورده. الله يلعن بالله. خير الشريف الله. آه آه العزري زيان أخوي الله يستر لك. الله يستر سلعة أيوب. أربي اللوز اللوزان عربي شحال عاطينك؟ عاطينا 12 20 والدة 20 الله يسخر العربي خير شبارك والدى خريفة الله مبارك يا ارض خير شايد الله جزال اقليم الصحراوية اطلب كايير جابهم ام بيبيعوا اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين مية وثلاثين مية وثلاثين كرا صغيره بهير وشحال طالبين فيه محمد كان يقول <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمه <وش> الله <تصفيق> الله يصير بخير باسليك الله يسلم <تصفيق> الله يسلمك الله يصل الله يبارك قدام شحال طالبين فيه <تصفيق> <ميهور بعين. تصفيق> الله يسلم ما الحمد لله قريب الحال الله يسر لكم ودي محمد مم. الله يسر لك تحيه الناس الاقاليم الصحراويه الناس الصحراويه تحياتي لهم جميعا كنحييهم مد... مد السوق هذا مدينه سمار الاقاليم الصحراويه هذا الحاج هذاك 2040 4000 درهم نمشي لواحد والبيع ديالهم شحال السيل الحاج واه بغى يمشي شايفين سع... سع... ولا 2000 صافي فك آه الله يسر ليك شو والده هذيك شو والده والده خرفان وهذه ديكوره بجوج الله يسر ليك واه دير الحاج كثر الله يسر ليك اه كاك حبك مزيان ودي لا لا هيدا زوينين هادو لغد لغد ايوا زوينين ها هي الحمد لله لا لا باش الحمد لله الله يبارك الله واش كاين سمعني تشاو الملك تبعني يا ولدي تمشي الاعزاء نتوما واجدو في السوق مدينه السمارى الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء شاركوا معكم الاثمنه المواشي كنشكروا المشتركين واللي اول مره كيزور القناه تا هو تحياتي له بزاف شكرا تحيه الناس العرب جميعاً تحيه أي واحد يزورنا في القناة لما تشاهدوا مشاهدي الآيزال يمكن تواجدوا في السوق المواشي خير موجود الحمد لله اللهم بارك يا رب آه السردية شوف اللهم بارك يا رب 27 لطاو بارك الله يا رب أنا جاز زينة سبارك الله أعلى آه زينة اللهم بارك يا رب تصور عندكم الحوليات الله يلا زينين مالهم حوليات مخيرين هاد شنو اللي ناسيتي جاني هذا الخير؟ هذا الخير هذا زيدي اه 12 12000 نضربوه بثلاثة ستة وثلاثين 36000 ريال جملة الله يسخر لكم يا ود ها الحوليات زوينات مالهم هاي الحوليات هاي ما جا كاع هادو ما كاين والو الله يسخر بها سي؟ شحال بها؟ 38 إن شاء الله يسخر لك لا حواليا زوينة هذيك ايه؟ 14 14 شحال بها خويا زينة تبارك الله الله يسر شدير؟ مضرة ما لا دي؟ الله يسخر الله خويا الله يحفظك الله يحفظك أخي. كنت منين؟ بن جرير. بن جرير يا اخي كاين من منين تسوق يا فتاح منين؟ بنقرير بنقرير يا مزيان الله يسر لك تحية الناس ارحمنا بنقرير اخويا مزيان الله يسر لك ودي السي الله يحفظك شوف كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش الناس كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش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 تحية المغاربة جميعا والعرب جميعا من السوق والمسلمين امة محمد عليه الصلاة والسلام جميعا وكل ما كيسمعنا تحياتي كل ما كيشاهد معنا هذا الفيديو تحياتي ليه الله يجازيكم على المشاهده والمتابعة المتابعه شاركو معكم الاثمنه من السوق من مدينه سمارا الاقليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء خير موجود الحمد لله اللهم ما علينا نعمه يا رب تبارك الله الخصاصي. الله الله يحفظك. الله يسخر. <تصفيق> آمين يا رب. الخير هو اللي لا. والبيع لا لا الله. تبارك الله يا رب، الله الله. الله لك لا لا لا كنصوروا ديما في سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي الله. سداسي <يستلقى>. سداسي <تصفيق> <حالة تبارك> الله سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي سداسي و صورنا لكم السوق وإلى فيديو قادم ان شاء الله تحيتي لكم السلام اكتب